Mugaz Gendiko Gazte Lankidetzarako zareak martzan jartzeko Euskadiko Gazte Kontseioarekin eta Nafarroako Gazte Kontseioarekin batera diseinatu dugu proiektua. Honekin nahi dugu gazteok ditugun lehentasunak eta erronkak finkatzea eta haiei erantzuna emateko tresnak diseinatzea. Gazteek bultzatutako eta idatutako proiektua dau. Euskal Herriko Abanguardeako gazte mugimenduak, banakoak, eragileak eta erakundeak lotzea, elkartzea eta aktibatzea bilatzen dituena.